יצאנו לו דרך חיפוש בגוגל, בנינו אתר, כינמנו אותו ברשתות החברתיות, אפילו הוספנו לו SEO. עכשיו, איך מנהלים את כל השמחה הזאת יחד? מאגדים אותה לתזמורת אחת שמנגנת בשביל העסק שלכם. אם יצא לכם להתקל בשר הטבעות, ספר, סרט, גדודי עם האריצים, שיש שם טבעת אחת שמאגדת תחתה את כל טבעות העוצמה. ובשיווק דיגיטל, הטבעת האחת הזאת هي. アナлитיקס של גוגל. One ring to rule them all. אבל לא מנספק לי אנליטיקס על האתר שלכם. צריך לאמין כמה דברים פסיכיים כדי שיזור לכם לתזמר את toזמרת כל השיבוק שלכם יחד. מחננים לאוד司马 של התבגרת אחת? זה הטרדום שלכם. Hey, אני נובע מימוח הקברת שמייצגים שמתאים לכם אנשים דיגיטליים מאולים ומדמימים. ואתה מה אישית וידנית של שלכם ולגמרי בחינם. זה אומר שאני מנהלת את כל חיי המקצועיים, בצומת הזאת שבין הפרילנסים של השיווק לעסקים. ובצומת הזאת אני כל הזמן נתקלת בשאלות האלה של התקציב. כן או לא פייסבוק? איזה תקציב צריך להשקיע באתר? מתי משלבים גוגל אורגני? ואיך מנהלים את כל התקציב הזה יחד? אז הגענו לסרטון האחרון של איך מנהלים את התקציב הזה יחד. והתחלנו בטעות. הטעות הכי גדולה של בעלות עסקים ומנהלי שיווק היא להשוות את כל ערוצי השיווק שלהם, כל הדברים שעברנו עליהם בסרטונים הקודמים, באותה טבלה יחד. אבל למה זו טעות? הרי אם אנחנו מצליחים להכניס את הכל אותה טבלה, מאוד קל להשוות, מה עובד יותר טוב ממה, ומה כדי להשקיע איזה תקציב מוצא נכון. כן ולא. כי כמו שקשה להשוות הגווניות לטפוזים, למרות שאפשר, שניהם חמוצים, יתוקים ובריאים. ככה גם את ערוצי השיווק הדיגיטלי צריך להשוות לפי הערך שהם נותנים. וכדי להבין איזה ערך כל אחד מהם נותן, צריך להתחיל במטרות שלנו. עכשיו כן, המטרה של כולנו היא למכור, תחזכו לי את התגובה הקבועה מהיציאה. אבל כדי למכור צריך לעשות עוד דברים, כמו שכולנו כבר יודעים, הרבה יותר מדי טוב. One does not simply into אז איזהו נותרות יש לנו בשיווק דיגיטל. אחת, לגרום לאנשים לפגוש בנו. תקריאו לזה מיתוג, גילו, יוזר אקוויזישן או מוי שלה. אחת, לגרום לאנשים לעצור באמצע היום העמוס שלהם, ולהגיד וואלה, יש פה משהו מעניין. ואם גם נחשפים ברשתות החברתיות, ומתחילים לעקוב אחרי המותג באינסטגרם ולינקטין, או שהם נכנסים לאתר, נחשפים לעוד שלנו, נכנסים לקהלים של פייסבוק ושל גוגל שמחוברים לנו לא� עוד יותר טוב. שתיים, לגרום לאנשים לסמוך עלינו. תקראו לזה מיצוב, אמון, אינטראקציה, סושאל פרופ, אוכן עלה. המטרה היא שאנשים יאמינו במותג שלנו, למוצרים שלו, לאנשים שמאחוריו, שיסמחו לנו מספיק כדי לתת לנו את כרטיס האשראי שלהם. ואם אפשר גם כמה שקלים מהכרטיס האשראי הזה. שלוש, למכור. אין איך לקרוא לזה עוד. שחצח לכאחת את כל אנשים שפגשו אותנו, וכвар מהאמינים שנספק להם את המוצרים והشروطים, ולהני אורטם לקיבון הקופה. א-ה, uh א-ה, -huh, uh -huh. okay. Um, בגוגל, you repeat the part of the stuff where the, uh, הסיאור, בגוגל, מה עצרתנו קודם. מהו זה? ולו מוחין. מהו Kenya Se? למשל, אם מישהו שואל, איך מנהלים תקציב שיבודד וגוגל לא יראה לו את הסרטון הזה, כנראה שעשינו עבודה ממש רעה. אחרי שהם נפגשו בסרטון, יש סיכוי טוב שהם, אתם, תגנסו לאתר שלנו, תגלו מה קורה שם, תבנו אמון במוח כברת, ואז בשלב מסוים, יקפוץ פופ-אפ, תשאירו פרטים, ואולי אפילו תהפכו ללקוחות שלנו. אז אם נמדוד את seo רק לפי כמה כסף נכנס ממנו ישירות, אנחנו נולים להגיע להחלטות מאוד מאוד לא נכונות. כי הוא לא מוכר, אבל הוא כן מביא לקוחות בסופו של דבר, והרבה. אז מה עושים? כן נעזרים בטבלה אחת. טבלת ערוצי השיווק הגדולה המכונה בחיבה Source Making. ערוץ אמצעי הגע לאתר. אנליטיקס בחוכמתם קיר הבא, הכניסו בה לא רק את המדד של שורת הרווח, אלא עוד עמודות שמודדות מודדים שונים, שמתאימים למטרות האחרות. וגם אנחנו, כשננסה להבין... וכמה זמן וכסף אנחנו רוצים להשקיע בכל ערוץ שיווקי, נמדוד אותם לפי הערך שהם נותנים למטרות שלנו. את המטרה הראשונה לפגוש בנו, אנחנו יכולים למדוד בשתי צורות. כניסות לאתר, או הצטרפות לערוצי שיווק. כניסות לאתר זה ברור. הנה זה, פה באנליטיקס. הצטרפות לערוצי שיווק, למשל, אנשים שהתחילו לעקוב אחרי המותג באינסטגרם או בלינקטין, או הצטרפו לקבוצת הוואטסאפ שפתחנו, או הצטרפו לרשימת הגיבור שלנו. את המטרה השנייה, אמון, קשר אישי, אנחנו יכולים ללמדוד בשתי צורות די דומות. זמן שיהיה באתר, או אינטראקציות ברשתות החברתיות. זה ברור, כמה זמן הם באתר שלנו, וזה כאן באנליטיקס. ככל שהם בילוו יותר זמן, כנראה שאנחנו יותר מעניינים אותם. אינטראקציות ברשתות החברתיות, זה כל הלייקים, תגובות, שיתופים וכן הלאה, שמצביעים על זה שהם מתעניינים בנו. כי ככל שנמצאים יותר באינטראקציה עם מותג מסוים, מאמינים לו יותר. לרוב. בקתמטרה שלישית, מחירות אתם כבר יודעים למדוד. גם אנליטיקס יודעים למדוד, אבל רק אם הגדרתם אליהם למחירות שלכם. אם אתם לא יודעים איך לעשות את זה, יש לנו איש מקצוע בשבילכם. שלושה. עכשיו אנחנו יודעים למדוד איזה ערך נותן לנו כל אחד מהערוצים. אבל אז איך נחליט כמה זמן וכסף להשקיע בכל אחד מהם? שוב, לפי המטרות. אם אף אחד לא מכיר אותנו, כנראה שעדיף להשקיע את רוב הזמן והכסף, בהיכרות, בערוצי ההיכרות הראשונים. אם כבר מכירים אותנו, ואנחנו לקראת מבצע גדול, הזדמנות גדולה, זמן מחירות מיוחד בשנה, זה זמן ממש טוב להשקיע בבניית האמון, ברשתות החברתיות. ואם כבר מכירים ומאמינים לנו, ואנחנו עכשיו בשבוע הספר, ואנחנו מוכרים ספרים, ויש אז בונים תמהיל של התקציב כל רבעון בשנה מחדש לפי המטרות שלנו, לפי הצרכים שלנו, בלי להשאיר אף מטרה רעבה אף פעם. ואם הכל חשוב לנו, מחלקים את הזמן והכסף לשלוש. ואם כמה ערוצים משיגים עבורנו כמה מטרות, מחשבים מי משיג יותר תוצאות בפחות תוצאות, ווואלה, יש לנו תקציב. מנועל. מצד שני, אם דווקא הסרטון הזה בלבל אתכם מאוד, דאגה, זה לא מקצוע שלכם. זה המקצוע של אנשי השיווק הדיגיטל לנהל תקציב שיווק דיגיטל. אתם יודעים לנהל את העסק שלכם נפלא, אנשי שיווק דיגיטל יודעים נהדר לנהל תקציב שיווק דיגיטל. יופי לך cần שהם על מהוכזו נאות YOUR אינטליגינס. או, שפשוט תגברו את הנוסחת יעוץ בחינם. תקציב ונמצא לכם אנשי דיגיטל מולים. זה המקצוע השאלה. נהנתם, צחקתם, חשבתם רחמנה ליצלן, זה הזמן לעשות לייק לעמוד שלנו ומכר באתר שלנו. זה בחינם, האתר נמצא כאן ואתם כבר יודעים שכדאי לכם, נכון?